Mă bucur să mă aflu aici la școala de vară Cupec. ne au plăcut foarte multe activități, am cunoscut oameni extraordinari și mă bucur că am avut ocazia să îi apropii mai mult de domeniul marketingului digital, mai mult prin, printr-o metodă pe care noi o considerăm interesantă și anume prin intermediul unui board game, un board game special construit pentru, pentru această școală de vară, bineînțeles, care va suferi și mai multe îmbunătățiri în urma feedback, -ului, feedback -ului primit de la, de la toți cei care au avut ocazia să-l joace și sper că am reușit să transmit componentele PBC Marketing-ului, componentele, componentele ce țin de Google, Facebook, felul în care se fac licitațiile și felul în care funcționează promovarea online în general prin intermediul acestui board game pe care l-am construit împreună cu fauna Wave Digital și care se numește Click Planners.